pad u e, napred, pa da nastavite pad u napred. E sad, kako to da uradite? Znači, prvo uradite pad napred, i u ovoj poziciji, a, pošto jedna noga stoji a, na ovakav način dole, ovako, treba drugu nogu da stavite da bude paralelna sa njom. Znači, u ovom slučaju, ova noga bila dole, a ova noga je postupada bila dole. Ovu nogu stavite da bude paralelna sa ovom nogom, se u smedi s kog ste došli i uradite padu nazad preko suprotnog ramena. Znači, ako ste padali u nadred preko levog ramena, preko desnog ramena. Znači, preko levog ramena, odbijete noge, okrenete se, i preko desnog ramena. Ako padate preko desnog ramena, unazad treba padnete preko levog ramena. I kad ustanete sve mirno i stavite. Provjerite. To, ali bez ruku, znači da ne koristite ruke, da ne biste koristili ruke, možete se upatiti ovako za stomak. Uradite pad naprijed, nazad i inspe. Bez ruku. Znači da ne možete se odbaciti rukom. Još jednom, odavde, pad naprijed,